Πόσο πολύ το θέλεις και γιατί το θέλεις. Κάθε φορά που θέλουμε να κάνουμε κάτι, να πετύχουμε ένα στόχο στην εργασία μα, στην υγεία μας στη σωματική μας κατάσταση, κάθε φορά που θέλουμε να δημιουργήσουμε κάτι, να βελτιώσουμε κάτι, να γράψουμε ένα βιβλίο, ένα άρθρο, να φτιάξουμε ένα βίντεο σαν κι αυτό, να ξεκινήσουμε ένα νέο εγχείρημα, μια νέα επιχείρηση, να γράψουμε ένα τραγούδι, να το αφήσουμε ένα πίνακα... Υπάρχει μέσα μας η αντίσταση. Γεια σας, είμαι ο Θαβρής Αραμπατζής, συγγραφέας του βιβλίου Academy του Δικτυακό Μάρκετινγκ και δημιουργός του GreekCoach.gr και του προγράμματος και επαγγελματίας του μέλλοντος στο FuturePro.gr. Και αυτό που κάνω να βοηθάω ανθρώπους που ασχολούνται με το δίκτυακό Μάρκετινγκ και την online και offline επιχειρηματικότητα. Να πετύχουν με απλό τρόπο. Αν είστε καινούριε στο κανάλι μου και στα βίντεό μου, κάντε subscribe πατώντα το κόκκινο κουμπί για να ενημερώνεστε για κάθε νέο βίντεο που ανεβάζω κάθε εβδομάδα. Με ιδέε και συμβουλέ που θα σα βοηθήσουν στη ζωή και στην εργασία σα. Επίση μπείτε στο GreekCoach.gr, θα δείτε το link στην περιγραφή, για να βρείτε πάρα πολλά άρθρα και βίντεο με ιδέε και συμβουλέ. Έχουμε ξαναμιλήσει για την αντίσταση σε προηγούμενο βίντεο. Θα βρείτε το link του βίντεο στην περιγραφή αυτού του βίντεο, ο Στίβεν Πρέσφιλτ στο βιβλίο του «Ο πόλεμος της τέχνης» μιλάει για την αντίσταση που έχουμε όλοι μέσα μας. Αυτή η αντίσταση δεν φεύγει ποτέ. Ποτέ. Απλά μαθαίνουμε πώς να ξεκινάμε και πώς να προχωράμε και πώς να συνεχίζουμε παρά την αντίσταση, μαζί με την αντίσταση. Στο βιβλίο του «Κάνετε δουλειά» ο Πρέσφιλτ μας μιλάει για δύο δοκιμασίες στις οποίες μας βάζει η αντίσταση. Πρόκειται για δύο ερωτήσεις, στις οποίες χρειάζεται να απαντήσουμε σωστά για να μπορέσουμε να έχουμε αυτό που θέλουμε. Και η κάθε ερώτηση έχει μόνο μία σωστή απάντηση. Η πρώτη ερώτηση είναι πόσο πολύ το θέλεις? Αυτή είναι η πρώτη ερώτηση. Πόσο πολύ το θέλεις. Και υπάρχει μία κλίμακα του πόσο πολύ το θέλεις. Στην κλίμακα αυτή, για να μπορέσετε να περάσετε το τεστ, Όπω είπαμε, υπάρχει μόνο μια σωστή απάντηση. Θα σα δώσω τώρα την κλίμακα αυτή και θα ήθελα να σημειώσετε τη δική σα απάντηση. Πειραματίζομαι, δοκιμάζω, ενδιαφέρομαι, με ελκύη, αλλά είμαι αβέβαιο ακόμα, είμαι παθιασμένος ή είμαι απόλυτα Πια Ποια απάντηση ανταποκρίνεται στο πώ νιώθετε για την επιχείρηση που ξεκινήσατε, για το τραγούδι που θέλετε να γράψετε, για το βιβλίο που θέλετε να γράψετε, για το blog που έχετε. Για την εργασία που κάνετε ή για οτιδήποτε άλλο κάνετε. Πειραματίζεστε, δοκιμάζετε, ενδιαφέρεστε, σα σε ελκύει, αλλά είστε αβέβαιοι, είστε παθιασμένοι ή είστε απόλυτα αφοσιωμένοι. Ξανά σε αυτή την κλίμακα, πού νιώθετε ότι βρίσκεστε όσον αφορά αυτό με το οποίο ασχολείστε ή με αυτό το οποίο θέλετε να ασχοληθείτε. Τώρα, προσοχή. Αν η απάντησή σα είναι οτιδήποτε άλλο έξω από την τελευταία επιλογή τη κλίμακα, τότε κλείστε αυτό το βίντεο και συνεχίστε, και συνεχίστε να, να, να, να κάνετε, να κάνετε να οτιδήποτε κάνετε, κάνετε, κάνετε, κάνετε. Αν είστε ακόμα εδώ, ας συνεχίσουμε με τη δεύτερη ερώτηση. Γιατί το θέλετε. Γιατί θέλετε να κάνετε αυτό το οποίο κάνετε ή το οποίο σκέφτεστε να κάνετε. Τι θα σας δώσει. Πάλι υπάρχει μια κλίμακα εδώ. Οπότε θα σας δώσω τώρα την κλίμακα και εσείς σημειώστε ποια απάντηση ταιριάζει καλύτερα σε εσά. Το κάνετε για τα μωρά. Για τα λεφτά? Για τη δόξα? Γιατί μου αξίζει? Για την εξουσία? Για να αποδείξω στον πατέρα μου? Ή στον πρώην ή στην πρώην μου? Ή στη μητέρα μου? Ή στον προπονητή μου? Ή στο δάσκαλό μου? Για να υπηρετήσω το όραμά μου για το πώ θα πρέπει να είναι η ανθρωπότητα ή η ζωή γενικότερα? Γιατί το γουστάρω? Ή γιατί δεν έχω άλλη επιλογή? Αν επιλέξετε το 8 ή το 9, τότε συνεχίστε. Ξέρω ότι είπα στην αρχή ότι θα πρέπει να υπάρχει μόνο μια σωστή απάντηση, αλλά το 8 και το 9 σωστικά είναι ένα. Βέβαια, σύμφωνα με τον Bresfield, αν επιλέξετε. Οποιοδήποτε από τα πρώτα 7 δεν είναι τόσο τραγικά τα πράγματα, αλλά ίσω χρειαστεί να αναθεωρήσετε λίγο τι προτεραιότητέ σα και το γιατί σα. Άρα, σύμφωνα με τον Steven Presfield, οι δύο δοκιμασίε που σα βάζει η αντίσταση είναι ότι πρώτα θα πρέπει να είστε απόλυτα αφοσιωμένοι σε αυτό που θέλετε να κάνετε ή σε αυτό που θέλετε να ξεκινήσετε να κάνετε, και δεύτερον, θα πρέπει να το γουστάρετε πολύ και να μην έχετε καμία άλλη επιλογή. Να το κάνετε γιατί δεν έχετε καμία άλλη επιλογή. Θα κάνω αυτό το βίντεο, θα γράψω αυτό το βιβλίο, αυτό το άρθρο, θα κάνω αυτά τα τηλεφωνήματα, θα χτίσω την επιχείρηση, θα ακολουθήσω αυτό το πρόγραμμα διατροφή γιατί δεν έχω άλλη επιλογή. Εσύ συμφωνείτε με αυτό, ότι δηλαδή το γιατί σα θα πρέπει να είναι το ότι δεν έχετε άλλη επιλογή. Διαβάζοντα αυτό στο βιβλίο, σκέφτηκα: Μα μήπω είναι κάπω ακραίο το να μην έχω άλλη επιλογή. Και όταν το ξανασκέφτηκα, βλέποντα αν ισχύει αυτό σε μένα, είδα το εξή, ότι η αλήθεια είναι ότι πάντα έχουμε άλλη επιλογή. Αλλά όταν δίνουμε στον εαυτό μα άλλη επιλογή, συνήθω δεν είμαστε απόλυτα αφοσιωμένοι σε αυτό που θέλουμε να πετύχουμε. Κάποιε φορέ, όταν ας πούμε, θέλω να ακολουθήσω ένα πρόγραμμα διατροφή για να πετύχω ένα συγκεκριμένο στόχο μέχρι τον τάδε μήνα, η νοοτροπία που βάζω στον εαυτό μου για να είμαι συνεπής και όντω να ολοκληρώσω το πρόγραμμα, είναι ότι δεν έχω άλλη επιλογή. Δεν είναι ότι το σώμα μου είναι σε άσχημη κατάσταση, ή θεωρώ ότι με τον τρόπο ζωή που έχω και τη διατροφή που ακολουθώ, γενικά τι συνήθειε που έχω. Θεωρώ ότι είμαι πάνω του όρου, οπότε θα μπορούσα να μην ακολουθήσω το πρόγραμμα και πάλι να είμαι πολύ καλά. Αλλά για του δικού μου στόχου, για τα δικά μου στάνταρ, δεν έχω άλλη επιλογή από το να φτάσω σε αυτό το έξτρα επίπεδο. Όταν λοιπόν το βλέπω έτσι, τότε μόνο δεσμεύομαι πραγματικά και ολοκληρώνω το πρόγραμμα που έχω μπροστά μου. Το ίδιο ισχύει και με τι προπονήσει μου και με διάφορα άλλα projects που έχω στην εργασία μου, με το δίκτυό μου, με την ομάδα μου, αλλά ακόμα και με τα βίντεο που φτιάχνω και όλε αυτέ τι εκπαιδεύσει που ετοιμάζω. Δεν έχω επιλογή. Να μην κάνω αυτά τα βίντεο. Για παράδειγμα, το βίντεο που φτιάχνω τώρα. Που βλέπετε αυτή τη στιγμή. Ωραία, το ετοίμασα μία μέρα πριν το δημοσιεύσω. Θα μπορούσα να το δημοσιεύσω την Τρίτη. Και δεν θα άλλαζε κάτι. Είχα την επιλογή. Αλλά η δέσμευσή μου ήταν ότι θα ανέβει την Δευτέρα. Δεν έχω άλλη επιλογή. Ποια είναι η δική σα άποψη γι' αυτό. Θα χαρώ να το συζητήσουμε στα σχόλια. Οπότε αφήστε ένα σχόλιο από κάτω το βίντεο και θα χαρώ να το συζητήσουμε. Αν δεν έχετε διαβάσει καθόλου βιβλία του Στίβεν Πρέσφιλτ, θα σα πρότεινα να το κάνετε και ξεκινήστε με το βιβλίο Ο Πόλεμο τη τέχνη. Και το κάνει τη δουλειά. Δεν ξέρω αν είναι διαθέσιμα στα ελληνικά, αν είναι μεταφρασμένα στα ελληνικά. Αν κάποιο τα έχει βρει στα ελληνικά, α βάλει το link στα σχόλια για να το βρουν και οι υπόλοιποι να το διαβάσουν. Άρα λοιπόν, πόσο πολύ το θέλετε και γιατί το θέλετε. Ελπίζω να βρήκατε χρήσιμο το σημερινό βίντεο. Αν το βρήκατε, κάντε ένα like, αφήστε ένα σχόλιο, μοιραστείτε το με άτομα που πιστεύετε ότι θα του βοηθούσε. Είμαι ο Θανό Ραμβατζή και θα τα πούμε στην κορυφή. Γεια σα.